Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Én Konya Bea vagyok, a Pikrából már ismerhettek. Itt a Youtube-omon pedig tovább vezetlek titeket a Tudatos Instagramozáshoz vezető úton. Ahogyan mindig mesélni szoktam nektek, a Tudatos Instagramozásban tényleg az alap az, hogy a technikai lehetőségekkel maximálisan tisztában legyünk, mert onnantól kezdve tudunk úgy kommunikálni, hogy az maximálisan az üzleti céljainkat támogassa, amennyiben van üzleti célunk. Uh, és ehhez időről időre igyekszem veletek olyan technikai tippeket megosztani, amik nem annyira egyértelműek, mégis nagyon hasznosak. A mai videóban azt fogom megmutatni nektek, hogy hogyan tudunk egyszerűen dm tehát privát üzenetet váltani számítógépről az Instagram alkalmazáson belül, de mindezt gépről, laptopról, számítógépről. Szerintem nagyon hasznos a tipp, és hogyha ilyen és hasonló technikai, illetve szemléletbeli információkra van szükségetek, és azt szeretnétek, hogy azonnal egy nap alatt síretegyelek tegyelek benneteket a tudatos Instagramozás alapjai, alappiléreivel kapcsolatban, akkor javaslom egyébként, hogy gyertek el az Instagram átolzéig workshopomra. Windowsos windows gépen, tehát kikeresem az Instagram alkalmazásnak a windows verzióját és megnyitom. Esetleg, hogyha nem találjátok meg így a képeteken, akkor töltsétek le a Windowsnak az alkalmazás boltjából az Instagram alkalmazást. És belogolok, belépek itt is az Instagram oldalamba. Természetesen ez egy teljesen megbízható alkalmazás. Ugye be van állítva a két lépcsős azonosítás, amit nektek is nagyon ajánlok feltétlenül illetve sok-sok egyéb biztonsági tippen van nektek a blogomon, a Segítség feltörték az Instagram oldalamat nevű blogposztomban. Ezeket mindenféleképpen nézzétek végig, rágjátok végig, és állítsátok be egytől egyig. Az elsődleges ilyen ö, biztonsági... Tényező, hogy egyetlen a kétlépcsős azonosítást beállítsuk. Oké, okay, megérkezett az SMS kód, és akkor beléptem. Ugye más felületet látunk így, ami itt fogad bennünket, az nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor megmutattam nektek, hogy egy Insta trükke, hogy tudjátok a fejlesztői nézetet Chrome böngészőben és ezt a mobil nézetet előhozni, de itt a Windows alkalmazáson belül már könnyedén elérhetjük ugye ezt a plusz képfeltöltés gombot is. És ami különbség ahhoz a trükkhöz képest, hogy ha a Windows Instagram alkalmazást nyitjuk meg, akkor itt látjuk pontosan a DM-eket. Tehát itt viszont már megjelenik ez a DM gomb, és elérjük a beszélgetéseket. És akkor mondjuk rákeresek a saját oldalamra. És itt vagyok én. És itt uh, gyakorlatilag megnyitottam ugye a saját magammal, most kicsit skizó, de így tudom a legegyszerűbben szemléltetni. Megmutattam, megnyitottam magammal ezt a ablakot, ezt a dm üzenet ablakot, és akkor itt, itt el tudok kezdeni gépelni. És akkor elküldöm, itt oldalt a send gombra kattintva, és akkor vissza tudnék szépen magamnak válaszolni, amiért szuper ez a lehetőség. Nagyon egyszerűen lehet itt hosszú begépelni és megosztani, csetelni a másik emberrel. Tehát amint nektek is, vagy sok dm kell kezelni. Tehát láttuk itt, hogy ugye nekem is például 50 üzenet van most requestben, ha van erre időm, akkor nagyon egyszerűen föl tudnám, sokkal egyszerűbben föl tudnám ezeket innen dolgozni, mint a telefonon pötyögve. Telefonon pötyögve ráadásul, az is problémás, hogy egy hosszú szöveget ugye nem lehet annyira könnyen ö, megírni, nem tudsz úgy visszaolvasni, mint itt a gépen ö, gépelve. Akkor ajánlom elsősorban nektek azt, hogy gépen böngészőben DM-ezetek ezzel a trükkel, hogyha vagy nagyon sok DM-et kell kezelnetek, és tényleg sokkal egyszerűbben pötyögtök klaviatúrával, vagy akkor, hogyha hosszú, mély, dialógusok és beszélgetések vannak más felhasználókkal, amit könnyebb szerintem sok esetben gép előtt lebonyolítani. Nézzük még, hogy ebben az ablakban ugye miket látunk. Tudunk ez erre a gombra kattintva felvételt készíteni, tudunk képet megosztani. Most nem tölt be. Minden esetre ez erre a gombra kattintva tudnak igen előhozni képeket, és akkor ott van egy kacsa, akit egyébként Gedeonnak hívtak és ezzel a gombbal pedig szívecskézni tudunk, ami ugye sok esetben ez a bizonyos láttamozás az Instagram DM felületén belül. Itt az i gombra kattintva információkat kapunk az adott felhasználóról, azaz látjuk, hogy követjük-e az illetőt, tudjuk jelenteni, hogyha az illető olyan üzenetekkel bombáz minket, ami kéretlen, vagy például zaklatás, és tudjuk az illetőt blokkolni is, azaz tiltani. A tiltás azt jelenti, hogy nem tud többet írni nekünk, illetve nem tud rákeresni a profilunkra. Ezzel a gombbal, a kis visszafelé mutató nyilacskával vissza tudunk menni. A DM-ek közé, és akkor tovább tudjuk ezt kezelni, és nagyon egyszerűen tudunk innen akár képet is feltölteni. Ha tetszik nektek, vagy ha esetleg jobban tetszik nektek az, hogy innen töltsetek föl képeket. Sok sikert kívánok nektek ehhez a trükkhöz! Használjátok bátran, DM-ezdetek sokat! Nagyon sok DMZ-ést kívánok nektek, mert nagyon fontos aktivitás és nagyon fontos fokmérője az engagementünknek az, hogy más felhasználók kapcsolódnak-e velünk. Van egy ilyen régi um, statisztikája az Instagramnak, hogy üzleti profilként minden ötödik sztorira, minden ötödik 24 óra után ön történetre érkezik egy válaszüzenet. Ezt nagyon hamar el lehet érni, és felül tudjátok múlni, hogyha nálam kb. fordítva minden egyes sztorira érkezik, kb. 5 DM. Hogyha elég kommunikatívak vagytok, erről is fogunk majd hamarosan beszélni. Ez volt a tipp. Ha tetszett, akkor kérlek, hogy lájkoljátok ezt a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, mert jövő héten is várlak titeket egy hasznos adással. Gyertek továbbá az Instagram felületeimre a napi inspirációkért és tippekért, valamint a zárt Facebook csoportomban, amit a Facebookon Instagram Marketing tudatosan néven találtok. Ott is szeretettel várlak titeket, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!